עליי צרכים ובבגדים מלוכלכים נכנסתי אל האוטו והייתה לי תאונה דרכים למרות שלא אני הרע, אותי עצרה המשטרה ובעקבות החקירה פיתרו אותי מהחברה אבל אז נכנס הבמה הופיעו זרקורים והשוטרים הציפורים והדברים האחרים הפכו לסתם תפעו רב והוא אמר שלום חייך למצלמה הנסתרת תודה שהשתתבת בסרט אפשר להירגע פה הצדה וכל הדאגה מיותרת אפשר להירגע הכל בכל הדאגה מיותר דחייכתי לי בלת ברירה חזרתי לי אל הדירה שמעתי חדשות ושמתי לב פתאום לאווירה מנהיג פנה אל האומה היום פתחנו מלחמה יש צורך קיומי להיעלם מעל האדמה ואפורה קופלה קולל רושי הממשלה של כל האדמה כולה הסכנה כאנה נאלמה ו אמר שלום חייך למצלמה ניסטר תודה שרישת כתב אפשר להרגה הכל פה הצדה וכל הד האדם יותר אפשר להרגה הכל פה בכל הדאגה מיותרת אולי פיתחתי אור של פיל לחיות המשפתי כרגיל עד שהתחלתי להרגיש בגוף את סימני הגיל קשיים לקום מהספה ולעמוד על הרצפה ברעייה ובשמיעה ובעיכול ובזקפה אבל אז נכנס הבמה אז ניחנא sabai, ויהי תגלאלי שהבופ שלי שגופי אכל אופ, אסוי מי מה שהוא קסופ, בלא קהבל דיבה, והוא אמר שאל לו, חייך למצלמה הניستر, תודה שהיש תדעת אפשר להרגה הכל בוחצגא, וכול ההדגה מיותר. לא אפשר להירגע הכל פה הצגע וכל הדאגה מיותר הכל היה נפלא בעושר ובהקלה סוף, סוף אל המנוחה ואל הנחלה מה עוד לפני זה רק אין שנים של פנאי בלי עבודה ובלי חובות וכל אותן מילות הגנה ההיי! Nasaba mai.